Raian Vesescu, intervenie dur în Senat, a dat peste cap planurile cu PSD Aldeț. Postul preedinte ale României, senatorul Traian Besescu, a avut o intervenie dur în Senat, la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetarei, a orientrii bugetare pe termen mediu în statele membre. Traian Besescu le-a cerut senatorilor să analizeze timp de o în acest proiect, pentru ce altfel vor pune România în situaia de a nu respecta tratatul fiscal, la care ara noastră a aderat în urmă cu 5 ani. Besescu a precizat ce România nu respect la virgul acest tratat. Pentru ce dacă l-ar fi respectat atunci ar-a noastră ar fi fost foarte aproape de intrarea în zona euro? România n-a respectat niciodată tratatul fiscal, de i-l a ratificat. Vă asigur ce dacă le respectam, acum ne-am asumat, acum eram foarte aproape de intrarea în zona euro? Mergând pe linia propus de Comisia parlamentară, nu facem decât să rămânem la periferia Europei. Nu uita aici odată cu ei Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vom deveni la să lea stat ca Merime.9 no, Nu ne trebuie exigene, noi vrem să fim liberi, noi vrem să fim ca Polonia. Nu putem fi ca Polonia pentru ce nu avem 40 de milioane de locuitori. Nu putem fi ca Polonia pentru ce am intrat cu doi ani mai târziu ei, din alte motive nu putem fi ca Polonia. Nu face greala de a pune România în pozia de a nu respecta tratatul fiscal, la 5 ani de la semnarea acestuia, a spus Traian Besescu, în Senat. După această intervenie, plenul Senatului a amânat cu o SPP în discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.